І Оптимар взяла. Руслана Зволичицька, каже, дізналася про виставку із соціальних мереж. Приїхала за пістрявими фіалками. З інтернету в Фейсбуці прочитала. Ну, отримала, я прийшла сюди з одною метою – я хотіла пістрявити фіалок, я їх трошки прикупила. Я люблю їх садити, я люблю їх, кожного разу приходжу, дивлюся на них, що виросло, що там десь підросло якось. Ну, мені цікаво, багато нового, багато гарних сортів. Квіткарки представили на виставці біля ста сортів фіалок з власних колекцій. У мене в більшості це все новинки, рідкісні сорти хімари. У моїй колекції більше тисячі